Sunt Avi și vă salut din nou din bucătăria mea! Nu știu cum sunt copiii voștri, dar copiii mei nu refuză nimic bilge, așa că azi voi pregăti ceva pentru ei. Această rețetă o puteți face chiar împreună cu ei, deoarece modul de preparare este foarte simplu. Pentru Rafaelo de casă am folosit 250 g unt cu 80% grăsime la temperatura camerei, 180 g zahăr pudră, 200 g lapte praf, 100 g nucă de cocos, esență de vanilie și nucă de cocos pentru ornat. Cu lingura frecăm untul și zahărul până obținem o spumă ușoară. Adăugăm pe rând laptele praf, nuca de cocos, esența de vanilie și amestecăm până la omogenizarea completă a ingredientelor. Am câte puțin din compoziție și facem biluțe pe care le tăvălim prin nucă de cocos. La mijloc se pot pune migdale, alune, stafide, după gustul fiecăruia, însă eu am ales să le fac simple. Această compoziție iese aproximativ 45-50 de bomboane, în funcție de cât de mari sau mici le faceți. Dăm bomboanele la frigider aproximativ o oră pentru a se întări, după care se pot servi cu multă poftă și măsură. Poți să faci multe rețete delicioase atunci când dai ajutor de la niște minuțe fermecate. Până data viitoare, nu uitați, mâncarea are alt gust atunci când o gătești cu plăcere. Dacă v-am bucurat cu această rețetă, dați un like și asigurați-vă că v-ați abonat la acest canal. Mulțumesc pentru că m-ați urmărit! La revedere!